Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Akif Əlizadə yenidən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti olacaq. Hesab edirəm ki, bizim elmi cəmiyyətimiz iyunun 8-də keçiriləcək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezident seçkilərində Akif Əlzadəyə tam dəstək verəcək. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vizsa prezidenti Akademik İsa Həbib Bəyli Akademiyanın prezidenti seçkilərində hazır ki, prezident Akif Əlzadədən başqa namizədlərin irəli sürülüb-sürülməyəcəyinə münasibət bildirərkən deyib. İsa Həbib Bəylinin sözlərinə görə Akademik Akif Əlzadə ötən 5 il Milli Elmir Akademiyasına uğurla rəhbərliyə edib. Qeyd edək ki, iyunun 8-də Azərbaycan Milli Elmir Akademiyasının prezidenti və vizə prezidentləri yenidən seçiləcək. Son 9 ildə Avropa ölkələrə Azərbaycana 50,3 milyard dollar investisiya yatırıb. Ötən illər ərzində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında danışıqların həcmində artım müşahidə edilib. Bunu Avropa İttifaqı Azərbaycan biznes Formunda çıxış edən iqtisadiyyat nazirinin müavini Rüfət Məmmədov deyib. Rüfət Məmmədov Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı ticarət dövləyəsindən də danışıb. Son 9 ildə Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycana 50,3 milyard dollar investisiya qoyub. Ticarət dövləyəsinin 34 faizi Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Avropa İttifaqı ilə ticarət Avstriya sə 9.4 milyard dollar təşkil edib. Avropa İttifaqının neftə olan tələbatının 5%-ni Azərbaycan ödəyir. Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycana qoyduğu investisiyalar 11 min yeni iş yerinin açılmasına səbəb olub deyə Nazir müavini qeyd edib. Adam oğurluğunda təqsirləndirilən qadın məhkəmə zalında həbs olundu. Adam oğurluğunda və dələduzluqda təqsirləndirilən qadının məhkəməsi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Arifə Sadıqovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Şəkir Məmmədovanın sədrliyi ilə keçilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Arifə Sadıqova 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ev olan Sadıqova məhkəmə zalında həbs edilib. Qeyd edək ki, Arifə Sadıqova adam oğurluğu, dələduzluq və digər cinayətlərdə edilir və bundan əvvəl 1 Dəfə Onun Nərmanov rayonu Heydarov küçəsində kirayədə yaşadığı mənzildə əxlaqsızlıq yuvası saxlaması və qadınları faişəliyə cəlb etməsi müəyyən edilib, lakin ailə vəziyyətinə görə həbs edilmədiyi bildirilib. Məlumata görə Arifə Sadıqova tanışı Aynurə Hüseynovanı qaçırıb. Sosial Müdafiə Fondunda baş verən müəmmalı yangında Səlim Müslümovun izi var. Sənətlər qəsdən yandırılıbmış. Müslümovun Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri və nazir olduğu illər ərzində 2-2,5 milyard manat vəsaitin yoxa çıxdığı iddialarından sonra baş vermiş yangın şübhələri daha da artırıb. Sabiq nazirlə bağlı daha ilginç xəbərlər də var. Səlim Müslümovun nazir bundan əvvəlsə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri olduğu illər ərzində təkcə bu istiqamət özrə 2-2,5 milyard manat vəsait yoxa çıxarılıb. Hesablama Palatasının 2016-cı ilə dair hesabatı da fond sistemini, minə oturmuş korrupsiya yaradılmasını ortaya qoyub. Hesablama Palatasının əvvəlki yoxlamaları indiki arasında da çox ciddi keyfiyyət fərqinin olması xəbərləri var. Bu isə o deməkdir ki, ortaya daha böyük korrupsiya faktları Hesablama Palatasının rəsmi hesabatı şəklində çıxa bilər. Bu ittihyalar fonunda Səlim Müslümovun susqunluq nümayiş etdirməsi haqqında digər ittihamların tirajlanmasına da yol açıb. Bir müddət iddia olunurdu ki, ex nazir Nazirlər Kabinetində almaması xəbərinə çox pis olub və hətta güya infak keçirib. Səhətində yaranan problemlər xəbər gündəmini zəbd etdikdən sonra indi də ex-nazirin xaricə köçəcəyini söyləyənlər də var. Azərbaycanın bəzi rayonlarının girişinə polis postları quruldu. Əməliyyatlar başlayıb. Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəd rayonlarında sərhəd siper əməliyyatlarına başlanılıb. Geniş miqyaslı əməliyyatlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ölkənin şimal-qərb və şimalında Rusiya dövləti ilə həmsərhəd rayonlarında keçirilir. Rayonların girişində polis postları qurulub. Bugün gün başlanılan əməliyyatlar iyun ayının onunla adədək davam etdirilməsi planlaşdırılır. Əməliyyatlar Rusiya ilə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirlikləri arasında qəbul olunmuş razılaşmaya əsasən aparılır. Tədbirlərin əsas məqsədi sərhədiyanı əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, transmillli mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin və terrorçu təşkilatların üzvlərinin ifşa edilərək zərərsizləşdirilməsi, silah sursatın, patlayıcı maddələrin və qurğuların, narkotik vasitələrin eləcə də digər hüquqa zidd əməllərin həyata keçirilməsinə yönələn maliyyə və maddi vəsaitlərin daxil olma kanallarının müəyyənləşdirilib başsının alınması sahəsində kompleks təşkilatı praktiki tədbirlərin icrasıdır. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.